Victor Ponta, ei doreau să-i facă aflat lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltării. Eu le-am zis că nu se poate, ca e vicepremier. Val Preda, care a adus niște documente de la Tel în Ministerul Dezvoltării, credeți că le adusese pentru el? Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să-i facă flagrantul. Cum mm nu? -hmm. El le-a zis ce nu se poate, ce e vicepremier, adică ni procurori, procurorii să sau cine tie cine i-au spus unui premier al ce urmează să-i fac flagrant vicepremierului lui? El le a dat sfaturi juridice cum ce nu se prea poate.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 Park, nici primverii nu-i vine. Cheful se vin când vede cât nenorocirei, durere s-au aptut asupra acestei anrătăderi, scrie Ingrid Mocanu, pe Facebook.